يومين هذه الحالة يومين هذه الحالة عطشانة كلها يومين هذه الحالة عطشانة كلها يا عباس وتدرينا أنت المتكفل بينا يا عباس وتدرينا أنت المتكفل بينا عطشانة كلها عطشانة كلها عطشانة حشم الحري ليل خامات علياو حي الحر في الخرائوتين قاموا رابصدوا العابري هاي لاطفى في كلب هي مستعره يا ابو الفاضل ja muray main hoon keh ek bala basain teil hai جيل <تصفيق> هيا حقيل المؤمن <تصفيق> اتكفلت وانت لقيلت في حماية اتكفالت. لماي انت برالي ما حسألها ادركنا يا والينا انت المتكفل بينا عطشان شاعر عقيل المؤمن حيت كفلت وانت لقيت في حماية حيت كفلت وانت لقيت في حماية طاريا عباسرا ايثايه اسلام النض فا وين تبي ذكراي ليل ماي انت براله ما حد سالها ليل ماي من تبرالي، ما أحد سأله، إدركنا يا والين إنت المتكفل بينه، عطشا بس هل جواب يا آمين جواب. بارك الله عبيك. يا بن يحسين الناس ويحسين كلها طفالة تندبك يا ملهي ويحسين كلها طفالة تندبك يا ملهي أضل كل حلي عيني إرتل متفل بيني عطشانك إلهي عبد الله عبد الله يا عباس جيتك لاجله انجب ما وكل لي تصلي على ظماه لا تظن سهله يا اللي ما تصيح كأنك كونك تيحيلها يا اللي ما تصيح كأنك كونك تيحيلها هذي عقلتها ديني انت المتكفل البناء عطشاء لكلها عباسة محزيانة بي وتمدي بي عباسة محزيانة بي عباسة يعزي يا نبي وتندبي حين تظخر نبي الأخو وتنادي والصبشة في عيونهم صدت لي هاروا هو قال هجتتاني عبد الله هو دلع العالم جاء مرهو هي مالها تعالوا دبال انت اللي ناكلها راح وتي لك جاه القدر شير جعي راح وتي لك جاه القدر شير جعي ويتعنبوا السجاد شار ادع اضع سهمي لبع من ابي وشيط طلع يا دمعي عبي اودع ويا دم وحزين وحزيا في روحه سجودك يريني انت اللي في لينا عطش هيكل هي